تو این ویدیو میخوایم با ابزار هایی از فوتوش باشنا باشیم که وظیفه حذف حضب لک و جوش از روی صورته همراه ما باشید ارزاد و احترام فرشی دیارم آمدی هستم و کارمون رو شروع کنیم اینجا یک سالیم که صورت به شدت لک و جوش داره و میخوایم در مورد ابزار هایی صحبت کنیم که کارشون اینه لک و جوش رو از روی صورت حذف کنیم خب از روی طول بار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 کاملاً کاربوردیه من سایز رو یه مقدار مناسب میکنم یه مقدار کچکتر میکنم سایز رو خوبه آردنسش هم صد درصد نمیذارم که یه مقدار لبهش مات باشه بلر باشه خب عمل کرده ساده است دیگه اون قسمتی که جوش هست انتخاب میکنم و تمام به همین راحتی اون جوش رو برای من حضر میکنه از مهمترین مزایاش اینه که کار رو به شدت سریع انجام میده و از معایبش هم میشه گفت که بافته و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 با توجه به هوش مسونی میاد برای ما بهترین جایگزین رو انتخاب میکنه اگر من میخوام این چکر رو انتخاب کنم، هوش مسونی فتوشاپ میاد بر اساس بافتی که اینجا داره و رنگی که اینجا داره میاد یه جایگزین از قسمت‌های دیگه برای ما انتخاب میکنه و میاد اینجا جایگذاری میکنه ابزار دوم همین عمل کردش به همین شکل، اما این بار ما باید بیایم خودمون انتخاب کنیم که از کجا برای ما نمونه رو بگیره. مثلا اگه بخوام بزنم این چیکاره اگر من میخوام حس کنم خب بهتر و اصولیش اینه که بخوام من نزدیک ترین قسمت که نزدیکترین حالت بافت رو به اینجا هم داره بیام از اینجا یه نمونه خوب نم هم و روی این پیاده کنم میام روی اینجا بالتو نگاه می دارم. یه دونی کلیک می کنم این الان برای من نمونه رو گرفت خیلی راحت الان اینجا می کشم و تمام اینجا رو بخوام حس کنم میام از نزدیکش که اینجاست هست بالتو نگاهم یه دونی کلیک می و تمام حالا میام روی این میکشم و کارم تمامه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 درگ کنیم بگیم که از اینجا برای من نمونه بگیر درگ میکنم مثلا میگم از اینجا برای من نمونه بگیر درگ میکنم و از اینجا برای من نمونه بگیر خب این از سه تا ابزار بعضی از قسمت ها که ما باید از کلون استفاده کنیم مثلا اگر من میخوام این یه تیکه اگه بخوام هست کنم یه مدار کوچیکش میکنم فلور رو خیلی میارم پایین روی یه عدد فکرم 3-4 خوبه میام از این قسمت، حدوداً از این قسمت آلتو نگاه می‌دارم، یه دونه کلیک می‌کنم تا نمونه برای من بگیره و شروع می‌کنم به براش کشیدن. و همونجوری که دارید می‌بینید، اون یه تیکه الان برای من حذف شد. اینجا دیگه بخوام حذف کنم، میام از اینجا، تقریباً از اینجا آلتو نگاه می‌دارم، یه دونه کلیک می‌کنم و شروع می‌کنم به براش کشیدن. شروع می‌کنم به براش کشیدن و می‌بینید که حذف شد. یه چیکار بخوام حس کنم میام از اینجا یه نمونه میگیرم و به همین راحتی الان برای من حس شد این از ابزوریه که داخل فضای فتوشاپ هست یکی دو تا ابزار داریم که داخل پلاگین کامرا رو هست تا اینجا ای ویدیو اگر از صد و, و سبک ارای مترا مون اگر راضی هستید میتونید کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید زنگوله کانال رو هم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی گذاشیم اعلانش براتون بیاد ابزار رو انتخاب میکنم عمل کردش دقیقاً مثل ابزار اول دومی که داشتیم بود